كينية. ممي ممي يرثو شظا صيام ممي ممي سلا كينيا ملمي ملمي هذي عذل وبريد الروح مزكا خام وانشار الدوبان ريحة كينيا يغفو السانع الدار ملمي ملمي يا ممي ملمي ملمي كينيا ملمي ملمي يا ممي مليمتي يا هلا يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي Iqiyal nhaman, kulle asm farrahi, ندوسان وعنان غذي مغبان شيبنا مزيان عم عمزيان نستحن النفران نقوار نحلان قيمني لفان وريقي من الميزان عطحان السلطان أرقز بان ممي سداح فيان ماني ماني يرني في الاسمان ملمي ملمي يا ممي ملمي ملمي يكيني ملي ميا ملي يا ملي ملي مياه كينيه هاني هانا مياه <تصفيق> قنان <تصفيق> هاني وليش غير ذي موضان فيها مرثين اغنقا وتمتان يا ايه يا بشمان وياي طلاصان إن ايه عيولين وسقا يا ايه يا كسبان وياي واللي ولي شنواس ونسلة متان إلين نذرار إلين نذي غصران إلين نذي غصران إلين نذي غصران